Джумбер Чижия на зупинці громадського транспорту Слобідська живе з вересня. Говорить, сюди прийшов, коли вийшов з лікарні. Додає, до притулків йти не хоче. «Пропонували допомогу. Я не хочу туди йти. Я був вже раз. Не хочу туди йти». До Миколаєва із Грузії Джумбер Чижия приїхав у 1977 році. Працював на заводі, мав власну справу, потім збанкрутував. Чоловік розповів, має доньок та колишню дружину. Втім, до нього вони не приходять. Допомагають люди. «Ось народ допомагає. Принесли кашу, дали хліба. Води принесли, чай приносять». В туалет чоловік ходить поруч із зупинкою. «Трошки на четвереньках відійду, стану там біля дерева і в штани». Кілька разів викликали поліцію, швидку допомогу, втім, чоловіка не забрали, говорить Людмила, яка працює поруч. «Я, наприклад, також поліцію викликала, я кажу, хлопці допоможіть, а вони кажуть, коли буде мінусова температура, його притулок прийме, а коли тепло, країна велика, живу де хочу. Спочатку він сидів чистенький, не пив зовсім, це зараз вже такий». У нас є Конституція України, в Конституції України сказано, що громадянин України може вільно пересуватися територією України. Тобто ми не маємо, патрульні не мають права заборонити особі знаходитися в тому чи іншому місті, якщо вона не порушує. Джумбер Чижия має реєстрацію в Центрі реінтеграції бездомних громадян. Там і мешкав чоловік з 2018 по 2019 роки. Спеціалісти готували документи для переведення його до будинку-інтернату. Проте чоловік пішов. Паспорт, який відновили, він знов загубив. «На вчорашній день, як мені соцпрацівники медичні, медичні працівники, йому необхідна медична допомога, тому що у нього ноги в'язла. Підлікується. Пройде всі медичні обстеження, і ми готові його прийняти до центру інтеграції, якщо він цього забажає. Після того, з вулиці Джумбера жию доставили до Миколаївського центру соціальної реабілітації відновлення. Він був, ну, весь, як то кажуть, обгажений, і хлопці соцробітники його обмили, перевділи, привезли до центру, після чого він буквально там пару неділь перебував у на нас в центрі, і щось йому не понравилось, він всіх послав на три вісіолих букви і уйшов. Вже і наші соцпрацівники виїжджали до нього на зупинку на 6, 6 Слабецьку і пропонували йому допомогу, він відмовився. Тож дуже погано так, себе поводив і з соцпрацівниками. І, наскільки я знаю, Кругова теж робітники з Кругової 47 теж приїжджали, надавали йому допомогу. Він теж відмовився». Сьогодні Володимир Тимошенко знов звернувся до Джумбера Чижиї та чоловік погодився прийняти допомогу. Патруль Національної гвардії України, побачивши Безхаченка на зупинці, викликали швидку допомогу. «Ми патрулюємо по всьому місту. В цьому місці вперше побачили даного громадянина». Джумбера Чижию доставили до міської лікарні номер 3 Там його обстежать. Наразі про його стан нічого не відомо. Валентина Гурова, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.